قراءة من سفر ارميا اصحاح 29 عدد واحد عدد 11. سفر ارميا اصحاح 29 عدد 11: لأني عرفت الأفكار التي أنا مفتكر بها عنكم يقول الرب: أفكار سلام لا شر لأعطيكم آخرة ورجاء. آمين نؤمن جميعا أنه للرب أفكار أي خطة أنه نعيش بسلام ونعيش بنجاح نعيش حياة حلوة مرضية أمامه فيها قوة وغلبة وأي خطة حتى تنجح تحتاج أهداف وتحتاج أنه تقدر تحقق هذه الأهداف ونحن عند كل نهاية سنة وبداية سنة جديدة منحط أهداف وبنحط تصاميم ومنعرف إنه حتى ننمى روحيا وننجح روحيا وزمنيا لازم نقدر نحقق هيدي الأهداف لأنه الرب هيك بيشتغل فبدي شارككم بهالعشية بخمس نقاط أساسية مننساها هي اللي بتساعدنا نحقق الأهداف حتى ننجح في أهدافنا في أمور لازم ننتبه لها مش المهم بس ناخذ تصاميم كبيرة ونحط مشاريع ضخمة في أمور عادية بسيطة نعرفها بس في أشياء عميقة لازم ننتبه لها أكثر من كلمة الله الهدف أكيد لازم يكون واقعي واضح مش معقد، مش حلم، ولا ما فينا نحققه. بس كلمة الله بتعطينا تحذيرات وتوجيهات. شو لازم نعمل حتى ننجح في تحقيق أهدافنا؟ يمكن يكون الهدف بسيط. انجح بالمدرسة. اقدر حسّن أوضاع معينة بشغلي. تأكدوا إنه هيدي الأهداف لن تتحقق إلا إذا انتبهنا لهذه الأمور اللي بدل عليها الرب في كلمته يقال إنه أكتر من 98% من الناس اللي بتحط أهداف تفشل فيها إذا بتحب تكون من 2% اللي بتنجح في التصاميم والأهداف بدك تنتبه لهالخمسة أمور حتى ننجح في أهدافنا أول شيء لازم ناخد قرار بالاستمرار حتى عندما نفشل. كثار بيوقفوا عند اول فشل الا ما يجي الفشل. ولا ممكن تنجح كل الوقت. لكن لما توقف وترجع تخسر كل شيء. اي هدف لا ينجح لازم تاخد معه قرار ساستمر فيه حتى لو بكره فشلت اول نهار بالسنه. وكمل وجرب لأنه الهدف ليتحقق بده جهاد بده حرب مش معركة مش ضربة وحدة في طلوع ونزول لما تحط هدف أمامك قرر أنه سوف أحارب لأجله ولو بكرة وبعد بكرة واللي بعده ما زبط لحكمل حاول فسيعز لانه بتقول الايه بميخا 7 8: "لا تشمتي بي يا عدوتي اذا سقطت اقوم" اذا مش حاطط هالهدف مع هالهدف الكبير ما بقدر كمل اي هدف عظيم، أهداف العظيم بدها عرق وبدها تعب ويتخللها خسائر كثير. بدك تكمل. فاذا حتى ننجح في اهدافنا لازم ناخذ قرار مع كل هدف ناخذه الليله عن نهايه هالسنه أنه سوف نحارب لأجله مش عند أول فشل ننسحب تاني أمر لازم نعمله لازم نضع كل ما نعمل تحت الامتحان كيف يعني أنت حطيت هدف وبتقول أنا عم جرب بس ما عم يمشي الحال بتنسى أنه في أمور تانية عم تعملها بحياتك هي اللي عم تخلي الهدف ما ينجح لازم تحط كل أعمال حياتك تحت الامتحان وتشوف شو اللي بيدعم هيدا الهدف تزكيه وشو اللي بضر بهيدا الهدف تشيله والا لن تحقق اي هدف اذا بس بتحط هدف وبتروح بتجرب تعمله وانت ما عم بتشيل الامور اللي عم تعيقك من تحقيق الهدف ما بتحقق ولا هدف عشان هيك 98% من اهداف الناس اللي بتحطها ما بيتحقق شيء منها لانه ما بتروح وبتشيل الامور اللي تمنعها من تحقيق هيدا الهدف كمان الكتاب يعطينا آية بتوضح هذا الناحي كولوسي 3 16 بقلنا لتسكن فيكم كلمة المسيح بغنى لا شو تعمل كلمة المسيح حتى بكل حكمة معلمون ومنذرون بعضكم بعضا بمزامير وتسابيح وأغاني روحية بنعمة المترنمين في قلوبكم للرب بس انتبهوا وكل ما عملتم لازم تراجعوا كل شيء بتعملوا كل ما عملتم بقول أو فعل فاعملوا الكل باسم الرب يسوع شاكرين الله والآب به الأمور اللي ما فيك تطلبها من الرب وتطلب بركة الرب عليها تركها لم تساعدك في تحقيق اي هدف. وهيدي الامور اللي ما فيك تصلي لاجلها وتطلب معونه الرب عليها، هيدي تعد لك الاهداف المقدسه الروحيه. فاذا لتحقيق الاهداف لازم ناخذ قرار بالاستمرار مهما حصل. معركه طويله، اثنين لازم نراجع ما يحدث بحياتنا من تفاصيل، قول او فعل، ونشوف شو اللي بيدعم هالهدف بنخليه، واللي ما بيدعم هالهدف بنشيله. ما حدا بيحط خطه وما بحط لها طريقه تنفيذ خطوات بتنجح هالخطه. عندي مشروع بدي اعمله. بكتشف غير شو بدي اعمل، كثير امور بدي بطل اعملها. لاقدر لا اعمل هيدا الامر، شغله حسيبيه بسيطه، الوقت عندنا محدود، الطاقه محدود الفكر محدود. شو اللي مع عم بخليك ما تعمل وتحقق هيدا الهدف مش بس لازم نفكر شو بدي أعمل شو اللي لازم بطل أعمل واللي ما بيرضى عليه المسيح ففعله الكل باسم الرب العمل اللي لا يلبق أن يكون باسم الرب له هيدا ما بيساعدك تحقق أي هدف هيدا فقط يستنزف طاقتك فإذا حتى ننجح في تحقيق أهدافنا نأخذ قرار بالاستمرار رغم أي فشل أي وقت مؤخر أو مبكر نين نضع كل ما نعمل تحت الامتحان ثلاثة نختار من يتابعنا ويحاسبنا ويساعدنا ما في مشروع بتوكل فيه حدا ما بيكون في حدا عم بتابعه بينجح أبدا والرب كمان حطلنا هيدا المبدأ بكلمته عبرانيين صاحة لاتة عدد 13 عذوا أنفسكم عذوا يعني بعضكم البعض كل يوم نيحل حطلنا كل يوم أحسن ما نفكر تبع الأحد بتكفي كل يوم أكيد مش واعي بده يلحق كل الوقت يوعظت أكيد طب شو العمل لازم تختار شخص اللي تابعني له حاسبني له راجعني شوف وين صرت بهالموضوع اي تصميم بتحطه وما في مين لحيراجعك يراجعك له صعب كثير تحققه عذوا بعضكم البعض كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم لكي لا يقصى احد منكم بغرور الخطيه رطعا قلنا لكم دور بعضكم البعض في حياه بعضكم البعض طيب يعني بنضحى على بعضنا البعض اكيد لا لكن نيال اللي بيطلب من حدا يقول له ساعدني تابعني سألني كل جمعة وين صرت شو عملت شوفوا كيف بصير الهدف شجعني وعظني وقف حدي حلل معي شو المشكلة بحياتي عظوا بعضكم البعض كل يوم يا كل يوم بدنا نجي على الكنيسة يا بدك تشوف شخص قول له ساعدني حتى تنجح اهدافنا وتتحقق تصاميمنا لازم يكون في بحياتنا من نختاره نحن اللي بيختار حاله بيجي على حياتك اكيد هو مش مناسب بتختاره انت قول له تابعني وساعدني وقف حدي لاقدر حقق هيدا الهدف بيتحقق هيدا الهدف. اربعه وهون كلمة الرب بتفرجي عمقه وقوتها أمام أفكار الناس في كتير إشياء بياخذوها الناس من حكمة الله بس في إشياء ما فيهم ليا لأنه أعمق وأوسع ناس بتفكر أنه دايما الأهداف والتصاميم مرتبطة برغبة وإرادة مهم الرغبة ومهم الإرادة بس في آية بتدلنا على شيء تاني أكثر لحرالكن الآية في اثنين 12 بتقول الآية 13 لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة الله هو العامل فينا أن نريد وأن نعمل يشتغل بالرغبة والإرادة فإذا طب لا ينجح الهدف شو لازم نعمل نشد حالنا لا نصلي صلي لهدفك كل يوم. ممكن تكون اخر واحد بيقدر يحققه لحتصير اول واحد بتحققه. لان الله هو العامل فيكم. بالايمان مين احسن من مين؟ ما حدا. بس في مين الله بيشتغل فيه اكثر من حدا. الله هو العامل فيكم. ان تريدوا حتى بارادتك وبرغبتك بغيرك، وان تعملوا. فحتى تتحقق الأهداف علينا أن نصلي كل يوم بهذه الأهداف حتى لو حاسس ما بدك مش قادر مش مقتنع صلي شوف مع الوقت وإنت أخذ تصميم تكمل وفي مين عم بساعدك وعم بتنقي حياتك من الأشياء اللي عم تمنعك تبلش تتحول لتصير أنت شقفه من هيدا الهدف بتصير أنت هيدا الهدف لان الله هو العامل فيكم، تخيلوا اذا كان الهدف روحي بمسجد الرب بيشتغل فيه او ما بيشتغل فيه بيعمل من الحجاره اولاد ابراهيم، وبيعمل من اضعف واصغر مؤمن بطل عظيم للرب، لان الله هو العامل فيكم، فيليب 2 13، هيدي الايه بتغير مفاهيم كثيره عند الناس اللي ما بيعرفوها خمسة وآخر شيء حتى تتحقق الأهداف والتصاميم علينا أن نقرأ عن الأبطال الذين نجحوا فيها نحن جبلة تحت الدعاية دائما وشو منشوف شو منسمع انتبهوا حبيناه أو ما حبيناه لهل عم نشوفه وعم نسمعه باثر علينا. ان شاء الله الصغار والصبايا والشباب يعرفوا الحقيقة ما في داعي توافق اللي عم بتشاهده. مجرد تشاهده شو ما كان او تسمع عنه رح ياثر عليك. مشان هيك الفشل محيط بالاكثريه بهيدا العالم. لانه شو بيحضروا وشو بيشوفوا وشو بيسمعوا عن الفشل عن الخطيه عن الفجور عن العناد اللي حيتأثروا طب نحن شو لازم نعمل كمان كلمة الله بتدلنا على الحقيقة عبرانيين 12 واحد معظمنا بيعرفها قال لذلك نحن أيضا إذ لنا سحابة من الشهود مقدار هذه محيطة بنا طلع عليهم وقرالهم قصصهم. تابع أخباره. شوف كيف كانوا كيف صاروا درس حياتهم، تمثل فين كل فترة اختار شخصية اقرا عنها بتصير مثلها كل اناء الرب استخدم واشتغل فيه اذا بتسمع عنه بس تأخذ قوة منه رب حط هيدي السحابة من الشهود بالتاريخ حتى نحن نتأثر فيها شو منعمل نحن؟ بنصير نشجع حالنا بالفاشلين ما كلن هيك ما كلن هيك ايه مزبوط بتصير مثل كلن بس في واحد مش هيك وفي واحد هونيك مش مثل كلن بتصير مثله لما تتابعوا تقرا عنه وتحبه خمس امور شو ما كان تصميمك او هدفك زمني او روحي بتنجح اذا بتنتبه لهم بس ان شاء الله يكونوا اهدافنا روحيين يحرز التعب لهم خمس اهداف أول واحد ناخد قرار بالاستمرار قد ما نوقع. اثنين نضع كل ما نفعل تحت الامتحان ونعرب بحياتنا بفيد والبضر. ثلاثة نختار من يتابعنا ويحاسبنا ويساعدنا. هيدا ما تعلم كلمة الرب. أربعة نصلي للهدف كل يوم ما ننساه حتى الله يعمل فينا. وخمسة نتابع سيرة القديسين الأبطال سحابة الشهود اللي وضعها الرب بحياتنا فتتحقق الأهداف هيدي نصائح من كلمة الله في كتير نصائح بتشبهها بس كلهم اخدين عنا إذا عندهم شيء منيح اخدينه من هون إذا عندهم شيء مش ظابط لأنه مش من هون نحن بنعرف قيمة كلمة الله بنعرف إنه هود مش حدا الجاي عم بيقولنا هني الله عم ينصحنا فيهم حتى نحقق أهدافنا بيقول لك أنا بعمل بس خذ التصميم حط الهدف واشتغله إلهنا إله الحق إله العلم إله المنطق ما بيشتغل هيك يشتغل جالس مظبوط ربي يعيننا في نهاية هالسنة دع لنا تصاميم حلوة فينا نجمع آخر عشرين سنة لأنه ما عم يزبط شيء منه نحكي عن حال نرجع نحطهم بس نحط لهم الخطة والطريقة حتى ننجح فيهم بنعمة الرب جاي نحط غيرهم ونوسعهم ونكبرهم وننجح في حياتنا الروحية مع الرب دعونا نحن رؤوسنا حتى نصلي